هل تظنون أنكم تعرفون كل شيء؟ الحقيقة أن العلم لا يزال يكتشف أشياء جديدة كل يوم ماذا لو كان الشيء الحقيقي الذي تؤمنون به هو مجرد كذب لا أساس له من الصحة تابعوا معنا في هذا الفيديو لمعرفة أشهر الكذبات التي يصدقها الكثيرون على أنها حقيقة سور الصين العظيم سور الصين العظيم أحد أعظم تجليات الهندسة المعمارية القديمة كما يعد من أبرز الأماكن الأثرية التي يزورها الملايين كل عام ويؤمن البعض أن سور الصين العظيم يمكن رؤيته من الفضاء على الرغم من أن ناسا قامت بنفي هذه الخرافة قائلة أنه يمكن رؤيته بصعوبة من المدار القريب للأرض وفي ظروف جوية مناسبة فقط وفي عام 1754 ادعى البعض ايضا انه يمكن رؤية السور من على سطح القمر بينما يظهر السور في الواقع بعرض شعرة على رأس شخص يمكن رؤيتها من على بعد ثلاثة كيلومتر ومن المثير للحزن فعلا ان السور بدأ يضعف حيث تم استخدام صخوره في بناء المنازل والطرق كما تم سرقة بعضها ايضا وحسب تقرير صدر عام 2012 من المؤسسة الوطنية للتاريخ والثقافة فقد اختفى جزء كبير من السور العظيم نسبته حوالي 22% منه وهناك عدة عوامل تؤدي إلى تدمير هذا السور منها الأمطار والرياح والأحوال الجوية السيئة العمالقة الأسطوريين من أشهر القصص الخيالية في العالم هي قصة الوحش الخيالي نيسي الذي يقال أنه مخلوق أسطوري غامض يعيش في بحيرة لوتش في اسكتلندا منذ القرن السادس الميلادي كما تروي قصة حياة القديس كولومبوس انتصاره العظيمة على مخلوق بحري خرافي في البحيرة نيس حتى ان البعض يؤكد انهم رأوا الوحش باعينهم وانهم نجحوا في تصويره وهو يسبح فوق مياه البحيرة وفي عام 1934 تم التقاط اول صورة لعنق ورأس الوحش التقطها الدكتور روبرت كينيث ويلسون الذي قال أنه لم يكن ينوي تصوير البحيرة إلا أنه لاحظ ظهور الوحش فجأة فخطف الكاميرا وقام بتصوير أربعة صور اشتهرت عالميا حتى عام 1994 حينما أكد الباحثون أن الوحش الذي يظهر بعنقه ورأسه فقط هو مجرد غواصة الساحر سالم غالبا ما يحب الناس سماع قصص الساحرات التي تروى جميعها على نفس الشاكلة السحرة المتهمون بالشعوذة الاتهامات الباطلة المحاكمات غير العادلة واخيرا موت الساحر والمشعوذ محروقا وغيرها من التفاصيل المشوقة وربما تكون اشهر المحاكمات في التاريخ في محاكمات الساحر سالم وهي سلسلة محاكمات علنية تم اقامتها لاول مرة عام 1692 واصبحت اشهر محاكمات للسحرة في التاريخ وقد اكتسبت هذه المحاكمات هذا الصيت الواسع لان هذه الفترة اتسمت بانتشار الذعر والخوف بين الناس حيث تم القبض بشكل غير مبرر على أكثر من مئتي شخص وتم اتهام ثلاثين شخصاً بالشعوذة وإعدام تسعة عشر آخرين كما مات خمسة أشخاص آخرين خلال فترة عقوبتهم في السجن ومن المثير للجدل أنهم كلهم لم يرتكبوا أي جرائم تؤهلهم للدخول للسجن إنسان بيلت داون في الخامس من فبراير عام 1912 استلم العالم آرثر سميث وودوارد الذي كان يعمل مديراً للمتحف التاريخي الطبيعي رسالة من تشارلز داوسون حيث أخبره بالعثور على جمجمة كائن أو إنسان ما وتعاون الباحثون على إيجاد المزيد من بقايا هذا الإنسان الذي تم تأكيد انتمائه لفصيلة البشر وليس الحيوانات وتم العثور على بقايا هيكله العظمي وجمجمته وغيرها وفي الحادي والعشرين من شهر نوفمبر لعام الف وتسعمائة واثني عشر اعاد وودوارد بناء الجمجمة بالكامل ونشرت صحيفة علمية هذه الاخبار المثيرة التي اثارت الناس في مدينة ساسكس البريطانية وتم التأكيد على ان هذا الانسان قد عاش في هذه المنطقة منذ حوالي مليون عام مضت وترجع اهمية هذا الاكتشاف ان انسان بيلد داون هو حلقة الوصل بين الانسان وبين خليفته القرود وفقا لنظرية التطور ولكن كل ذلك أصبح كذبة بعد أن أكد العلماء أن العظام التي وجدها الباحثون هي هيكل عظمي لإنسان معاصر وتم طلاؤها لتشبه إنسان بيلداون، كما تم طلاء أسنانه أيضاً وبعدها أعلن المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي رسمياً أن الاكتشاف الذي هز أرجاء العالم لم يكن سوى خدعة. قبعة الفايكنج يشتهر الفايكنج في التاريخ الإنساني بأنهم يحبون ارتداء القبعات على شكل قرون ولا أحد يعرف بالضبط من أين بدأت هذه العادة ولكن من المؤكد تاريخيا أن الفايكينغ ارتدوا القبعات في المعارك ولكنها لم تكن مزودة بقرون وذلك نظرا لخطورتها في أرض المعركة ولهذا تساءل البعض من أين جاءت هذه الفكرة عنهم أصلا ربما يرجع تصوير الرسامين والنحاتين الإسكندنافيين لهم على أنهم يقومون بارتداء قبعات على شكل قرون هي السبب الرئيسي في انتشار هذه الفكرة عنهم مثل تصوير الرسام السويدي أوغست مالماستروم لخلفائه من الفايكنج، وهم يرتدون القبعات ذات القرون وفي عام 1876 صنع كارل إيميل دوبلر قبعات على شكل قرون من أجل أن يرتديها شخصيات مسرحية واغنر ولهذا بقي الناس يعتقدون أن الفايكنج كلهم يقومون بارتداء القبعات ذات القرون السلاح الثقيل لطالما صورت السينما المحاربين القدماء وهم يرتدون ملابس ثقيلة للغاية في أرض المعركة على العكس من ذلك، من المعروف تاريخيا ان الفرسان كانوا يرتدون ملابس يبلغ وزنها 30 كيلوغرام فقط، ويتم توزيعها على كل مكان في الجسم حتى تسهل لهم خفة الحركة في ارض المعركة، مما يعني ان الفرسان والجنود كانوا اكثر خفة وسرعة مما يعتقده بعض الناس. احتفالات الرابع من يوليو يتم الاحتفال باستقلال الولايات المتحدة عن الحكم البريطاني في الرابع من يوليو من كل عام. حيث من المعروف تاريخيا أن وثيقة الاستقلال تم توقيعها في ذلك اليوم ولكن هذا الخطأ التاريخي لا يمكن أن يغتفر حيث أثبت المؤرخون والباحثون أن وثيقة الاستقلال تم تبنيها وكتابتها في الرابع من يوليو وبينما لم يقم أحد بالتوقيع عليها إلا بحلول الثاني من أغسطس من نفس العام ولكن ذلك لا يبدو سببا لإلغاء الاحتفالات الرسمية إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة